شي حياة بي الشي حياة بي الشريك إلى ما إلى إلى من يهمه الأمر يا صنعت مني هالموسيقى كائن ما بيشبهني في شب بيسمعني متابعني على الانستجرام بيتأثر بكلامي وحافظ كل الأغاني ولما يحكي معي بيعاملني كأني اخوي كبير بيقرأ هالسطور وبيسألني عن معاني بيقولي عن معاني ونفسيتي تعبانة وأغاني بتمرقني باكتئابي ومبارح بعتلي مان أنا تعبت ساعدني ريت من برا وما رداته لهلا ما بعرف شبني يمكن لأني لما حطيت حالي محل وخاب ظني وتفي قديشني تافه وما حدا بيعرفني، في ناس دمرت لهم حياتهم بشكل فردي، يعني لوحدي وبفيق وبنام مع هالشعور كل يوم والموضوع ما بيزعجني، ما حدا بيعرف الشغلات اللي ما عندي مانع اعملها، هذا شي استفزني بما فيه الكفايه وعلق براسي لمده خمس دقائق واقتراحي عجبني، كثير احيان بصدمني بتفاجئ من كميه الشر اللي متلبسني، لو بلاقي حدا مثلي بستهلك كل خلايا عقلي لافني، في افراد غيرت لهم حياتهم بشكل كلي وما حدا بيشكرني ولا بيعترف لي بفضلي انا سوبر هيرو الغضب وما حدا بيعرفني بمشي بهالليالي مجمع دموعي بجفني باين جنوني بلمعه الحدقه شوف خيالي بضوي البدر وكل قدرات الكتابيه ما بتوصفني لما وقف نص الشارع حط ايدي يعيدني وغمض عيوني واتذكر كل التفاصيل اللي كان لازم تدمرني وما دمرتني وكل مسامير الغدر لطوال اللي حفرتني كيفرمال الاستسلام ما طمرتني ولسا ما حدا بيعرفني بس هاد واحد من الايام يلي بعد ما تعطي كلك وما تاخد شو كنت الشي لما بيتقارن بني؟ مين هون بيعرف هلا شو ناقصني؟ واحد من الايام يلي نمشي فيها وحيدين بعد ما تعطي كلك وما تاخد شو كنت الشي لما بيتقارن بني؟ مين هون بيعرف هلا شو ناقصني؟ عم اكتب هذا الشي انا وعم فكر فيكي قلبك المكسور وشعورك الحقيقي تجاه تصرفاتي وانانيتي وذكوريتي وكل القوافي اللي بعدها أصابع إيدي ما لأني بفكر عني وعنك ولا مرة مشيتي ولا مرة انكرت سميتي قولت بشفيكي قلتلك بخطفلك أي رابر بتبحو تحت رجليكي بسرعلك أي تاج معنا نصك المكسيكي بس لسه خطوة بيبي مشواري أطول من هيك اكيد ما الهدف يعني نضل غايبين ونعمل سكس واتنيناتنا ناطرين دوبامين و بريكب تكس يوميا انا وانتي منمشي وحيد يناقص شويه اغبياء قاعدين مع بعضا بنكتئب ونحاول نغير نفس الاشياء كل سنه هي للشباب اللي ايامهن ما عم تنحسب وبي نعلفوا نفاق متل صيصان بمتجنه عندي مشاعر تجاه نفسي ما عم تنكتر في جزء مني صار يشوف هالحكي ولدنا بس خلي دمك سم دا متوقع ينشرب وكون انت التغيير اللي بدك اياه بقدمه، بواحد من الايام يلي بنمشي فيها وحيدين، بعد ما تعطي كلك وما تاخذ شي، شو قيمة الشي لما بيتقارن بمين؟ مين هون بيعرف هلا شو ناقصني؟ عم قول، واحد من الايام يلي بنمشي فيها وحيدين، بعد ما تعطي كلك وما تاخذ شي، شو قيمة الشي لما بيتقارن بمين؟ مين هون بيعرف هلا شو ناقصني؟ وانت <تصفيق>